Bismillahir-rahmanir-rahim. Ərəbcədə bunlar və onlar. Bunlar hā'ulā'i. Hə onlar hum. Çox faydalı bir dərsdir. 13-cü dərs, ad-dərsu-s-13. Kəlmələrin cəm halında necə olduğunu öyrənəcək, bəzi kəlmələrin və bunlar və onlar sözünün ərəbcəsini tətbiq edəcək Allahın izniylə. Hā'ulā'i hə bunlar. Mən hā'ulā'i hə bunlar kimdir? El-fityatu. Bu cavanlar. El-fata cavan oğlan el fityatu cəvanlar. at-tiwalu uzun cəvanlar, uzun boylu. tawilun uzundu. Ama uzunlar cəm halında ya ali, ey ali. men ha'ulail fityatu at-tiwalu ya ali. bu uzun cəvan olanlar. bu uzun cəvanlar kimlərdir ey ali? hum tullab judud. tullab tələbə, talebe, tullab tələbələr. jadidun təzə, judud hazələr. Hum tulabun Onlar təzə, yeni tələbələrdir. Min ayna hum? Onlar haradandırlar? Min ayna anta? Sən hardansan? Min ayna hum? Onlar haradandırlar? Hum min Amerika. Onlar Amerikadandırlar. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Zəmilun, yoldaş. Zumala'u yoldaşlar. Zümələ uka Sənin yoldaşlarındır Əhum zümələ uka Onlar sənin yoldaşlarındır mı? Yoldaşlarındır mı? Nəam Hum zümələ i Mənim yoldaşlarımdır Hum fi fasli Onlar mənim sinifimdədirlər Hum fi fasli Mənim sinifim Əhum mücdəhidun Onlar çalışqandırlar mı? Mücdəhid çalışqan Mücdəhidun çalışqanlar Nəam HUM MUCDAHİDUN Bəli, onlar çalışqandırlar. MƏ ƏSMƏUHUM Onların adları nedir? İsmun ad, ƏSMƏ adlar, ƏSMƏUHUM onların adları. ƏSMƏUHUM adları Yəsir və Zəkəriyyə və Musə və Abdullah. Və Mən həulə il rəcalu Əl Bəs bu qısa boylu kişilər kimlərdi. Rəculun kişi, rəcalun kişilər. Qsirun qsa qıarrun q kısalar. Vamann hə ə Bu qısa boyu kişilər kimlərdir? Hum hüccəc onlar hacılardılar. Həcun hacı hüccəcun hacılar. Min eyynə Hu bəqduhum, Minasıin və bəduhum minə yəbən bəzlərib Çindəndilər bəzlərisə Yaponyadan. Bəzi sözü ərəblərində də var. Biz ərəblərdən götürmüşük. Bəzi. Əgər dadı zı kimi oxsaq, bəzi olur. bəzu Bəzi hum. Hum onlar. Bəzi hum. Yəni, onların bəziləri. Bə'duhum. Onların bəziləri Çinləndirlər. Minasin. Və bə'duhum. Onların bəziləri isə Yaponiadandırlar. Əynə Musə. Musə hardadır. Və əstiqauhu. Və onun dostları. Sadiqun dost. Dost. Astiqa-u dostlar. Astiqa-u onun dostları. Astiqa-u ke senin dostlarım. Astiqa-i benim dostlarım. Eynə Musə və astiqa-u hu? Zəhəbəu iləl mət'əmi. Zəhəbəu iləl mət'əmi. iləl mət'əmi.